درود و عرض ارادت خدمت شما دوستان و همراهان عزیز در این سری از درس‌ها قصد داریم بپردازیم به, به آموزش تحلیلی و همچنین تشریحی انگلیسی و در این درس ها سعی می‌کنیم که با تکیه بر آموزش مکالمه محور گرامر رو هم خدمت شما توضیح بدیم و گرامل های لازم و کاربردی که در هر جمله و هر عبارت مورد استفاده قرار می‌گیره رو با هم تحلیلی بیاموزیم، لغاتش رو با هم تمرین کنیم و با هم تلفظشون رو خوب یاد بگیریم. و در واقع گام به گام به صورت تشریحی و تحلیلی انگلیسی رو یاد بگیریم اجازه بدید قبل از هر کاری در این درس که درس یک، در واقع lesson 1 بپردازیم به یک سری از لغت‌ها و عبارتهایی که در این درس مورد استفاده قرار میگیره تا اونها رو با هم خوب یاد بگیریم و با هم خوب استفاده بکنیم بسیار خوب بپردازیم به درس یک از سری درس‌های آموزش تحلیلی و تشریحی انگلیسی. اولین لغتی که ما در این درس استفاده کردیم لغت درس درس به انگلیسی میشه lesson lesson پس این درس lesson one one یعنی یک one 1 اولین لغتی که در این درس یاد میگیریم لغت people people people یعنی افراد یا اشخاص یا مردم لغت پیپل همطور که دارید میشنوید تلفظش به این صورته پی پال. پال اگر توجه بکنید بعد از پی دوم و یعنی در واقع پی ال ای، بعد از پی هیچ صدایی وجود نداره نه صدای او وجود داره نه صدای ای ولی اکثر زبان آموزان یک صدای ای یا او بهش اضافه می کنن. یعنی میگن پیپل یا پیپل دقت داشته باشید تلفظ درست به این صورته پی پا پی پا صدایی بین پی و ال وجود نداره پس ما هم صدایی نباید اضافه بکنیم پی پا. پا، پا، پا، سعی کنید، خوب تمرین بکنید، صدای خودتون رو زبط بکنید ببینید آیا درست دارید تلفظ میکنید یا نه؟ یعنی نباید بگید پل یا پل و تلفظ درست به این صورته پی پا پی پال. یعنی اشخاص، مردم یا افراد در اینجا پی پا پی پال. دومین لغتی که یاد میگیریم و یکی از لغات پرکاربرد در انگلیسیست لغت I به صورت بزرگ و کپیتال هر جای جمله اگر قرار بگیره به صورت بزرگ نوشته میشه یعنی من آی آی یعنی من همطور طور که گفته شد هر جای جمله چه ابتدا چه انتها چه وسط جمله لغت آی یعنی من که میشه گفت ترین لغت در انگلیسی است، همواره به صورت بزرگ باید نوشته بشه آی، یعنی من آی I. I عبارت اولی که میخوایم یاد بگیریم عبارت پس چیه؟ عبارت به چند تا از لغت ها که کنار همدیگه قرار میگیرن بهش گفته میشه عبارت اگر فاعل، فعل و مفعول باشه بهش میگیم جمله اما عبارت به چند تا که کنار همدیگه قرار گرفته بشه بهشون میگیم عبارت اولین عبارتی که یاد میگیریم I and and یعنی و You You یعنی تو I and You من و تو I and You تکرار بکنید لطفاً حتما صدای خودتون رو هنگام تکرار زبط بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس تا خوب متوجه اشتباهات احتمالی تلفظیتون بشید. I and you. یعنی من و تو. I and you. Both of us both of us both یعنی هر دو در مورد تلفظ تی در both دقت بکنید زمانی که میخوایم تی رو در اینجا تلفظ بکنیم به این صورت باید تلفظ بکنیم که زبونمون پشت یا زیر نیش دندونهای بالا باید قرار بگیره و سعی کنیم بگیم سه سه سه سمیه سه سه, سه، both اگر توجه بکنید میبینید که دیگه صدای سه نمیده. میده both both of of صدای کسره میده در اینجا آس یعنی ما یا ما را both یعنی هر دو of صدای کسره اینجا میده یعنی e as یعنی ما یا ما را both of us یعنی هر دوی ما both of us سعی کنید که حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید زمان تلفظ این عبارت و سعی کنید درست تلفظ بکنید پس تی در اینجا شد زبون پشت یا زیر دندون بالا قرار میگیره و سعی می‌کنیم بگیم س س سه شمایه سه سه both of us both یعنی هر دوی ما both of us, both of us. هی هی! هی میشه اوی مذکر هی هی هی هی اند شی هی شی هی یعنی او یه همطور که گفتیم and یعنی و she یعنی او یه معناس او یه she he and she he and she they both they both در مورد تلفظ th در they دقت بکنید زبون زیر دندونهای بالا قرار میگیره و سعی میکنیم بگیم زنبور به این صورت میشه زنبور th نزدیکترین معادل به این تلفظ th در انگلیسی حرف زال در عربی است به این صورت th -the, the they both تلفظ تی در بوث رو خدمتتون ارز کردیم که به چه صورت؟ به این صورت که زبان باید زیر دندونهای بالا قرار بگیره و سعی میکنیم بگیم سه سه سمعیه سه سه بوث در این عبارت که دی یعنی آنها بوث یعنی هر دو دی بوث یعنی هر دوی آنها اگر توجه بکنید تی th در دی حالت دوم تلفظ تی یعنی the زهره میشه they یا زنبور میشه they اما در حالتی که میخواید بوث رو تلفظ کنید حالتی است که شما باید سعی بکنید وقتی که زبونتون زیر دندونای بالا یا پشت دندونای بالاست سعی کنید بگید سه سه سومایه ذه بوث یعنی هر دوی آنها they بوث ذه the man the man. Th -e بهش میگن آرتیکل یعنی حرف تعریف در انگلیسی استفاده میشه و غالبا برای اشاره و برای بیان به چیزی استفاده میشه که برای ما شناخته شده است معرفه است یعنی بهش میگن معرفه دیگه تو فارسی دستور زبان فارسی معرفه از عربی اومده یعنی شناخته شده من یعنی مرد یا آقای یا یعنی انسان The man یعنی آن مرد مشخص که داره در موردش گوینده صحبت میکنه مثلا The man دارم اشاره میکنم به یک آقای مشخص من و شما میدونیم کیو دارم اشاره میکنم بهش The man، اون آقا، اون یارو، اون طرف The man، The man در مورد تلفظ تی در اینجا حالت دوم تلفظ تی یعنی زمانی است که شما سعی می‌کنید زبونتون زیر دندون‌های بالا باشه و سعی می‌کنید بگید ز ز زنبور زنبور زنبور می‌بینید که دیگه ز نیست شبیه به ز ولی یکم متفاوته the من یعنی آن مرد مشخصی که منو و شما میدونیم کدومه و در موردش داریم صحبت می‌کنیم the من the من The woman. The woman. اگر توجه به فرمایید دوباره T H ای در اینجا حالتی است که وقتی میخوایم T H رو تلفظ بکنیم زبون زیر دندون های بالا یا پشت دندون بالا سعی می بگیم زنبور. The woman. در مورد تلفظ W در woman دقت باید بکنید زمانی که میخواید دبلیو رو تلفظ بکنید در انگلیسی باید لبهاتون حالت بوسه به خودش بگیره و وقتی که حالت بوسه گرفت سعی میکنید هوا رو از دهانتون بیرون بدید میشه وومن ومن نگفتم ومن یعنی نیشه دندون بالا لبه پایینم رو نمیگزه این تلفظ وی در انگلیسیه. اکثر ایرانیا، اکثر فارسی زبان ها این تلفظ رو نمیتونن درست ادا بکنن دلیل اینه که ما صدای دبلیو رو در فارسی نداریم به همین دلیل اکثر زبان آموزان اکثر عزیزان این رو اشتباه تلفظ میکنن و میگن ومن. اما این اشتباه تلفظ درست W همونطور که عرض شد خدمتتون لب‌ها حالت بوسه و هوا از دهان شما خارج میشه woman یعنی زن خانوم و یعنی اون خانم مشخص که من دارم در موردش با شما صحبت می هم شما میدونید منظورم کدوم خانومه هم من میدونم پس یک خانوم مشخص the woman یعنی اون خانوم مشخص the woman the woman پس در مورد تلفظ W هم در اینجا دقت بفرمایید همچنین در مورد تلفظ THE. The woman The woman The child The child. همونطور که خدمتون ارز شد تی در اینجا وقتی که میخوایم تی رو تلفظ بکنیم در the باید زبون زیر دندون بالا و سعی میکنیم بگیم ز زنبور میشه the child یعنی بچه کودک the child یعنی اون بچه مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم. تی اشاره میکنه به اون بچه مشخص که شما میدونید. مثلا مثلا در مورد یک بچه با شما صحبت کردم. بعد میخوام بهش اش اشاره بکنم میگم The Child. اون بچه The child. The child. The Child. A Family. A family A همونطور که میبینید یک حرف تعریفه یکی دیگر از آرتیکل ها حرف ای یعنی یک اشاره میکنه به یک و خیلی در انگلیسی استفاده میشه family همونطور که دارید میشنوید family یا فامیلی یا فمیلی و هر چیز دیگری نیست family ایش یک کوتاه ما در انگلیسی دو تا ای داریم یه ای کوتاه داریم به این صورت ای ای بین ای و بین ای تلفظ میشه. ای ای. Family. Family. family یعنی خانواده. A family یعنی یک خانواده. است به معنی یک خانواده. A family افاملی. حتما تکرار بکنید. حتما صدای خودتون رو زبط بکنید. و حتما در قسمت کامنت حتما از روی عبارت ها بنویسید تا خوب بتونید یاد بگیرید. A family یعنی یک خانواده A family A family ما my family مای my family، my, یعنی مال من مثلا ما family یعنی خانواده من ما family. تلفاز فامیلی رو هم که خدمتتون عرض کردیم. فامیلی، فامیلی، فامیلی، فمیلی یا هر چیز دیگری نیست. فامیلی، فامیلی، مای فامیلی یعنی خانواده من. خداوند خانواده شما رو براتون حفظ بکنه. مای فامیلی، مای فامیلی، My family is here. My family is here. خب اولین جمله‌ای که میخواییم یاد بگیریم همین جمله است. My family یعنی خانواده من is is یعنی است. is is is میبینید که نمیگم ایز یا نمیگم از ایش یه کوتاهه بین ای و e is My family is here Here یعنی اینجا در مورد تلفظ R در انگلیسی باید دقت بکنید دوستان زمانی که شما میخواید R در انگلیسی رو تلفظ بکنید باید زبونتون به سقف دهانتون نزدیک بشه و سرعی میکنید بگید r", R اما در فارسی زمانی که میخواییم R رو تلفظ بکنیم یه مقدار فرم میکنه. میگیم r", r", r", r". زبونمون به حالت مسلسلی تکون میخوره اما در انگلیسی اینجا نیست اگر من بخوام ایرانیزه یا به صورت فارسی این عبارت رو تلفظ کنم اینجوری میشه My family is here درسته؟ اما درستش اینجوریه My family is here, her, her, here. My family is here My family is here پس دقت بکنید در مورد تلفظ R در انگلیسی زبان نزدیک به صفحه دهان میشه. My family is here. My family is here. I am here. I am here. I همونطور که گفتیم یعنی من am یعنی هستم Here یعنی اینجا I am here دومین جمله ایست که داریم یاد میگیریم شما کجا هستید؟ حتما در قسمت کامنت بنویسید اعلام کنید که شما اینجا هستید بنویسید I am here I am یعنی من هستم به صورت خیلی خلاصه تر بخواید بگید I'm گفته میشه و خیلی دیگه خلاصه تر و خودمونی بخوایید بگید میشه I'm, I'm, here, I'm here Here یعنی اینجا I'm here یعنی من اینجا هستم یا اگر بخوایم استاندارتر و رسمیتر بگیم میگیم I am here یا اگر بخوایی تکید کنید که من اینجام من قیبت ندارم I am here, I am here. اما خیلی خودمونیتر بخواید بگید میگید I'm, here. I'm, here. I'm, here. I'm here I am here I am here. You are here. You are here. You یعنی yani تو، are یعنی yani هستی، here یعنی yani اینجا. You are here یعنی تو اینجا هستی. من دارم شما رو میبینم تو جمله قبلی عبارت قبلی گفتید من اینجا هستم منم دارم به شما میگم تو اینجا هستی You are here You are here امیدوارم که پاینده باشید You are here تو اینجا هستی You are here You are here He is here and she is here He is here and she is here. He, یعنی او همطور که گفتیم یعنی اوی مزکر is یعنی است here یعنی اینجا and یعنی و گفتیم she یعنی او اوی خانوم اوی معص is است. اینجا he is here یعنی او آقا او مرد اینجاست and و she is here او خانم اینجاست. He is here and she is here او آقا اینجاست و او خانم اینجاست. He is here and she is here He is here and she is here. وی آر هیر وی آر هیر وی یعنی ما همه ما آر یعنی هستیم هیر یعنی اینجا در مورد تلفظ دابلیو در وی هم دوستان باید دقت بفرمایید تلفظ دابلیو خدمتتون عرض شد لبها حالت بوسه و هوا خارج میشه از دهان شما وی آر هیر یعنی ما اینجا هستیم We are here. یعنی ما اینجا هستیم. We are here. We are here. You are here. You are here. You are here. خب اگر توجه بکنید این عبارت یا این جمله تکراریه. چرا دوباره آورده؟ خواستیم به این تاکید بکنیم که you یعنی هم معنی تو میده هم معنی شما یعنی در حالت جمع هم استفاده میشه you یعنی شما are یعنی هستید here اینجا you are here یعنی شما اینجا هستید خیلی خوشحالیم که شما اینجا هستید you are here یعنی شما اینجا هستید you are here You are here. They are all here. They are all here. They همونطور که گفتیم یعنی آنها. تلفظ TH رو دقیق بکنید. زبون زیر دندون های بالا سعی می کنید بگید ز ز ز زنبور. They are اونها هستند ALL ALL یعنی همه HERE اینجا THEY ARE ALL HERE یعنی همه اونها اینجا هستند THEY ARE ALL HERE THEY ARE ALL HERE فسیار خوب دوستان اجازه بدید که یه بار دیگه از ابتدا با هم یه بار دیگه عبارتها رو با هم تکرار بکنیم حتما صدای خودتون رو عزیزان ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو رفت بکنید اگر اشتباهی تو تلفظتون هست حتما اون رفت بکنید از همین ابتدا گام به گام با درس ها پیش بیایید ما سعی می‌کنیم این درس ها ادامه داشته باشه حالا بس یکی داره که ببینیم کامنت های شما در قسمت کامنت و نظراتتون به چه صورته ببینیم اگر دوست داشته باشید این روش رو با هم ادامه خواهیم داد یک بار از اول عبارت ها رو و جملات رو با هم تکرار کنیم و هم گام با هم پیش می‌ریم فراموش نکنید که حتما صدای خودتون را ضبط بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ. Lesson 1. Lesson 1 یعنی درس یک Lesson 1. People. People. people یعنی مردم اشخاص افراد people i i یعنی من i i and you i and you من و تو i and you both of us، both of us، یعنی هر دوی ما، ما هر دوتامون both of us. he،, he. یعنی اوی آقا. he، he and she، he and she، یعنی اوی آقا و اوی خانم. He and she They both. They both. یعنی هر دوی آنها They both The, man. The man. یعنی آن مرد مشخص که داریم در مورد صحبت بیکنیم و شما و من میدونیم کیو میگیم اون آقاهه، اون یاروه، اون مرده، اون آدمه The man the man The woman. the woman. یعنی اون خانومه اون زن اون خانومه مشخص که داریم در مورد صحبت می و شما و من میدونیم که اون خانومه the. Woman. The woman The child the child. اون بچهه، اون بچهه که در موردش داریم صحبت میکنیم من و شما میدونیم کیه The child A family A family, A family. یعنی یک خانواده A family My family My family, My family. خانواده من My family My family is here. My family is here یعنی خانواده من اینجاست. My family is here I am here I am here یعنی من اینجا هستم. I am here یا خیلی خودمونیام here. You are here. You are here. یعنی تو اینجا هستی. You are here. He is here and she is here. He is here and she is here. او اینجاست و او اینجاست. او یه اول، he یعنی او یه آقا، she یعنی اوی یه یعنی خانوم، او یه معنیس. He is here and she is آقا اینجاست و اوی خانوم اینجاست. He is here and she is here We are here. We are here. ما اینجا هستیم. We are here you are, here. You are here. شما اینجا هستید. You are here. They are all here. They are all here. همه آنها اینجا هستند. They are all here. بسیار خوب دوستان به پایان درس یک از آموزش تشریحی و تحلیلی انگلیسی رسیدیم. عزیزان فراموش نکنید که حتما کانال رو دو مال بکنید حتما کانال رو به دیگران هم معرفی بکنید این سری از درس‌ها در صورتی که مورد تشویق و مورد حمایت شما عزیزان قرار بگیره حتما ادامه خواهد داشت اگر ببینیم که واقعا شما موثر و مفید خواهد بود در یادگیری شما و واقعا تاثیر داره و باعث رشد و بهبود شما خواهد شد ما این دوره رو و این دست سری از درس‌ها رو ادامه خواهیم داد و به یاری خداوند پیش خواهیم رفت و بتونیم به صورت تحلیلی و به صورت تشریحی بتونیم انگلیسی رو با بگیریم. خواهشی که از شما داریم این است که حتما طبق روشی که خدمتون اعلام شد تمرین بکنید حتما رو نویسی بکنید حتما در قسمت کامنت تک تک عبارت که میشنوید تک تک جملاتی که میشنوید رو حتما بنویسید ما بدونیم که شما دارید مشارکت میکنید و فراموش نکنید که طبق روشی که بیان شد خدمتون تکرار بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان در این کلیپ حتما مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات احتمالی تلفظی خودتون رو رفع بکنید تا باعث یادگیری موثر و مفید شما عزیزان بشه همین درس همین لغت همین عبارت یک آجر کوچک در بنای یادگیری شماست در ساختمان عظیم یادگیری شماست اگر شما اینجا این لغت ها رو این عبارت ها رو این جملات رو یاد گرفتید یک سنگ کوچک در بنای یادگیری خودتون گذاشتید. اگر این اتفاق نیفته و شما سرسری فقط این درس رو ببینید و برید درس بعدی پس طبیعتاً به دروس جروع که برسید بنای یادگیری شما یک بنای سست و لرزان خواهد بود. پس فراموش نکنید که حتماً این درس رو خوب خوب یاد بگیرید، خوب خوب تمرین کنید، امیق و عالی یادش بگیرید و بعد برید درس بعدی. در قسمت کامنت حتما منتظر نظرات سازنده شما عزیزان هستیم اگر سوالی به دارید حتما مطرح بکنید در خدمتون هستیم و امیدواریم که این دوره با حمایت‌ها و تشویق‌های شما ادامه داشته باشه و بتونیم به یک نتیجه بسیار مؤثر و مفیدی برسیم سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان سپاس از وقتی که گذاشتید سپاس از انرژی که گذاشتید سپاس از کامنت‌های پر مهر شما امیدواریم که نتیجه بسیار خوبی از این دوره و از این دروس بین نهایت سپاس گذاریم. بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما از منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدئوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن. همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مسابق خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید